Voda patrí k základným podmienkám života. Slovensko sa vždy za krajinu, ktorá je na vodu bohatá, no bolo by nezodpovedné brať to ako samozrejmosť. Zásoby vody sa môžu míňať vplyvom intenzívneho hospodárenia v krajine alebo v dôsledku klimatickej zmeny. Preto je monitoring sucha v dnešnej dobe spoločensky významnou aktivitou. Rada by som predstavila doktorku Katarínu Mikulovu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá nám povie viac o projekte Intersucho. Projekt UNTER začal ako projekt DRAJDENUK, pro ktorý sme riešili tu aj na ústave. V rámci tohto projektu bolo vybudované, respektíve zdokonálený náš monitoring sucha. Jednak to bol monitoring meteorologického sucha, monitoring pôvodného sucha, ale aj naši hydrológovia majú monitoring hydrologického sucha a sucha v podzemných vodách. Čo sa týka tých prvých dvoch, teda meteorolo, meteorologické sucho a pôvodné sucho, tak s meteorologickým suchom, z mohýfaringom meteorologického sucha sme začali okolo roku 2016 a následne sme ho v rámci projektu zdokonárovali. Keď hovoríme o meteorologickom suchu, tak je to v podstate nedostatok zrážok ktoré spadnú na uh, danú lokalitu. Keď už hovoríme o pôdnom suchu, ktoré sa začalo budovať takisto v rámci tohto projektu, tak tu už hovoríme o nedostatku vody v pôde. Uh, práve projekt intersuchosť je zameraný na to pôdne sucho a v rámci uh, neho sme vybudovali aj sieť uh, uh, dobrovoľných pozorovateľov dopadov sucha. Takže v rámci tohto projektu sme začínali s nejakými siednymi pozorovateľmi, ktorí boli predovšetkým naši spolupracovníci, naši rodní príslušníci. Momentálne už tých pozorovateľov máme okolo 350. A sú to v podstate no, reportéry, ktorí nám hlásia ako sucho pôdne sucho už vplyvá na vegetáciu, či už v rámci poľnohospodárstva, lesníctva alebo ovcinárstva. Aký je prínos pre toho reportéra? Má nejaké výhody z účasti v tomto projekte? Každý reportér dostáva od nás to najlepšie, čo vieme robiť, teda predpovede počasia. Každý deň dostane mailom grafy z piatich predpovedných modelov na, na, s predpovedou na najbržších 9 dní. Takisto aj na stránke Inter sucha po prihlásení majú prístup k predpovedným mapám, ktoré sú pri práci poľnohospodárov veľmi dôležité tieto informácie, takže majú aj takúto formu odmenované. A sa týchto reportérov udržať? Čiže keď sa raz zapoja, tak potom môžu viac rokov ako reportéry? Uh, niektorých reportérov máme v podstate od začiatku, čiže už od roku 2017. Niektorí tak skúsia na pár dní potom odídu, ale drtivá väčšina reportérov ostáva a reportuje nám neustále. Viem si predstaviť, že od nich prichádza veľké množstvo dát. Ako sa tieto dáta spracovávajú? Že s potom deje? Tieto dáta sa potom samozrejme štatisticky spracovávajú. My každoročne vydávame po skončení roka správy, kde shodnotíme o, tieto dopady na vegetáciu aj po jednotlivých plodinách. Ale napríklad mali sme už aj o, rigoróznu prácu zameranú na shodnotenie týchto výsledkov, o, práve porovnanie modelu, ktoré dáva náš model, teda dátový model s údajmi, ktoré nám nahlasili reportéry. To sa týkalo práve tých prvých troch otázok, teda tej vodnej bilancie. A takisto aj reportéry v rámci tohto dotazníka hodnotia ten model náš, že či dáva adekvátne údaje, čo oni pozorujú. A aj toto sme vyhodnotili a musím povedať, že tie výsledky boli celkom... Čiaznivé. Ako ste oslovovali týchto budúcich reportérov? Ako ste ich vyhradávali? No, v prvom rade sme oslovili všetky profesijné uh, organizácie, ktorých by sa práve monitoring slucha mohol upýkať. oslovili sme rôzne poľnohospodárske pomory, lesnícke pomory, vodohospodárov, mm, lesníkov, ovocinárov a tak ďalej. Zorganizovali sme, vďaka tomu projektu Drydenew, strašne veľa seminárov, kde sme pozývali týchto predstaviteľov a zástupcov týchto organizácií. A to veľmi dopomohlo k tomu, že sme mohli komunikovať a riešiť dané problémy, ktorých práve týchto ľudí trápili, z oči v oči a diskutovať o týchto problémoch. Takisto aj tie produkty potom boli čiastočne nastavené tomu, čo, o čo oni mali záujem. Takže v prvom rade fakt sme oslovili tie profesívne združenia, ale veľa sme komunikovali napríklad aj cez sociálnu sieť Facebook. Veľa sme oslovovali našich známych, čiže rodinných príslušníkov a koho koho sme stretli, pobali. Takže to bolo celkom zaujímavé, lebo fakt, napríklad aj u nás, Uh, moja mama reportuje, moja krsná mama reportuje, takže fakt sme oslovovali všetkých, koho sme si mysleli, že by to mohlo zaujímať a kto by to robil. Naštívili ste aj výstavy poľnohospodárske? Naštívili sme aj poľnohospodárske výstavy. Uh, niekoľkokrát sme boli na uh, poľnohospodárskych dňoch v uľa, kde sme mali svoje prezentácie, takisto sme boli na agrokomplexe, myslím, že v roku 2018. A takisto aj tu na Bratislave na Koneku, kde sme tento monitorňú sucha prezentovali. A takisto aj, keď boli nejaké odborné konferencie, semináre z iných oblastí, či už to robili lesníci, alebo podohospodári, alebo vodohospodári. Všade, kde sme sa mohli, sme sa vterpliť. Oh, respektíve nanominovali so svojimi prednáškami, aby sme takto šírili tú osvetu, že niečo také budujeme a boli by sme radi, keby sa ku nám pridali. Mohli by ste trochu konkrétnejšie povedať, čo robí taký ten reportér? čo je jeho Reportér Reporter je v podstate dobrovoľník. Každý týždeň, v podstate v pondelok až štvrtok čtvrtok, je sprístupnený dotazník na našej web stránke Krenitorsku kde má odpovedať na pár otázok. To vyplnenie dotazníka trvá maximálne 5 minút a ten dotazník si pamätá aj tie odpovede z predchádzajúceho týždňa. Čiže keď sa nič nemení a situácia je veľmi podobná ako minulý týždeň, tak ten reportér v podstate len odklikne, že posielam tento dotazník a trvá mu to pár sekúnd. Pokiaľ sa ale situácia zmení a potrebuje tam vypísať niečo iné, tak fakt mu to netrvá dlhšie ako tých 5 minút. Prvé tri otázky tohto dotazníka sa týkajú sucha ako takého, respektíve vodnej bilancie v danom týždni, ale sú koncipované tak, že je to len jeho expertný odhad, respektíve subjektívny odhad, že má tam v podstate možnosti ako v škole od 1 do 5, ako on vníma, či už je tá voda suchá, či, či, či, či, či je tá voda suchá, teda prašná, alebo naopak je príliš vlhká, premočená. Takže on v, ako v škole hodnotí o, podľa známkov, že ako to on vníma. Potom sú tam v podstate také porovnávacie otázky, že ako on to hodnotí z pohľadu, či ten predchádzajúci týždeň bol vlhší, suchší, alebo sa nič nezmenilo. A ešte tam sú otázky, kde už máme to preunkované s našim modelom a on v podstate hodnotí, či ten model na ten týždeň, za ktorý hodnotí, dal adekvátnu hodnotu, či on to nevníma subjektívne horšie tú situáciu so suchom alebo naopak, či si nemyslí, že je o lepšie tá situácia. Ostatné otázky sa už potom delia na ovocinárske, poľnohospodárske Lesnické. A tam je to už hodnotenie dopadu toho sucha na jednotlivé plodiny. Ten reportér vždycky hodnotí len plodiny, ktoré reálne aj pestuje. Čiže keď nepestujem zemiaky, tak nebudem reportovať, aký vplyv má sucho na zemiaky, lebo to tu neviem. Takže pokiaľ... Oh, on si v podstate len odkliká tie, za tie plodiny, ktoré pestuje, ktoré reálne vidí, že ako to sucho vplýva na uh, danú plodinu alebo na, nejaké, mm, na lesy alebo na ovocné, ovocné sady. Takže uh, tak vyplnenie tohto dotazníka netrvá dlho, nie je to nejaké veľa otázok. Existujú nejaké kontrolné mechanizmy pre prípad, že by reporter zadával iné údaje? No, tým, že máme v okresoch viacerých reportérov, tak tie výsledky sú kontrolovateľné. Tam jednoducho jeden reportér je kontrolovateľný tým druhým reportérom. V prípade, ak za daný okres nám reportuje len jeden reportér, tak to si vieme skontrolovať na základe modelu, respektíve okolí tých okresov, takže tam je štatistická možnosť zistiť, či ten reportér pozoruje. Respektíve dáva nejaké klamlivé hodnoty alebo že to zle odhadne. V podstate tento monitoring začal v Čechách. Oni boli taká líderská krajina, ktorá začala s budovaním tejto siete dobrovoľníkov. Potom sme riešili spoločne, nielen s Čechmi, ale aj s celým podunajským regiónom uh, projekt Drydenhub, kde všetci tie riešiteľia uh, uznali, že toto je jedna ciest, ktorou sa dá ísť a že je to celkom prínosné uh, pre ten monitoring sucha, preto aj hlásenie našich reportérov no. nájdete aj na oficiálnej stránke Drydenhubu, ktorý je drydwatch.hu a tam sú takéto hlásenia zo všetkých krajín, ktoré boli v tomto projektu zúčastnené. Takže ten poľnohospodár, keď príde na tú stránku, tak zistí, že či je len on postihnutý tým suchom, alebo či je sucho v celej Strednej Európe. A ono to má možno aj taký dobrý vplyv potom na to, že ten poľnohospodár si môže povedať, že OK, tak nielen ja mám, postihnutú úrodu, lebo bolo sucho, ale aj tie okolité štáty a tam už môže rozmýšľať aj nad tým, že aká bude tá cenotvorba v konečnom dôsledku. Takže podľa mňa sú to celkom dôležité informácie pre túto spoločnosť. Takže v projektu Dridenium sa zúčastnili viaceré krajiny, uh, okrem nás a Českej republiky, to bola aj Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko. Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna hora. A čiastočne aj Bulharsko, ale fakt len okrajov. Myslíte si, že niekedy mohla byť takto pokrytá celá Európa? Ťažko na túto otázku odpovedať, pretože naozaj budovanie takejto siete je veľmi zdĺhavá a veľmi časovo náročná o, procedúra. To, ak chceme oslovovať ľudí a ponúknuť im niečo, respektíve musíme im niečo ponúknuť, čo, čo by ich zaujímalo a musia vedieť, prečo to robia, aký to má zmysel. Čiže pokiaľ sa ich práca neodrazí potom niekde Inde, tak asi tieto reportéry nám dlho nevydržia a po určitom čase začnú odchádzať. V Českej republike sú takto poľnohospodári na základe týchto reportov odškodňovaní, keď nastane zpochop. Oni sú v rámci nejakého toho odškodňovacieho systému ministerstva zakomponovaným do tých rozhodovacích aktíví. A v tom prípade tí poľnohospodári veľmi radi budú reportovať už len z toho dôvodu, že vedia prečo to robia, že keď budú postihnutí suchom, tak sa im to vráti v prípade nejakých dotácií alebo nejakých odškodňovaní za slucho. Existujú plány na ďalší rozvoj projektu? Nejaké ďalšie ciele? Uh, určite áno. Nielen tento monitoring dopadov sucha sa stále vyvíja, stále oslovujeme ďalšie a ďalšie organizácie a snažíme sa osloviť ďalej týchto plnohospodárov. Snažíme sa aj vyvíjať nové produkty, ktoré sme, by sme tým plnohospodárom mohli následne za to reportovanie pomúknuť. Čiže nie len to, čo majú teraz k dispozícii, teda tie mapy a grafy, ale aby mali k dispozícii o mnoho viacej informácií o počasí z daného miesta, v ktorom oni pôsobia. Ale takisto aj v rámci monitoringov sucha ceľucho, či už ide o meteorologické sucho, hydrologické sucho, sucho v podzemných vodách, tým, že je to veľmi aktuálna otázka, tak stále sa snažíme tie monitoringy, vylepšovať, prinášať nové aplikácie, respektíve no, nové parametre, ktoré by sme vedeli zahrnúť do týchto monitoringov. Takže ono je to stále v neustálom procese vylepšovania a mnohokrát práve privítame aj tú odozvu od toho užívateľa týchto monitoringov, že čo mu tam chýba, aby sme to vedeli tam dopracovať, zapracovať prípadne, nejako to vylepšiť finančne. Nájdete na nejaké prekážky alebo limitácie? No, momentálne je limitácia asi finančné zabezpečenie, pretože my sme príspevková organizácia a projekt bohužiaľ ten driving-up už skončil, takže tam nejaké financie navyše nemáme že sme odkázaní na to, čo dostaneme od Ministerstva životného prostredia. A takisto máme dosť personálne limitácie, pretože keď chceme niečo rozvíjať, tak potrebujeme aj ľudí na to. Takže my sme síce začali s monitoringom sucha, v podstate na zelenej lúke, ale nedostali sme na to ani kapacity. Financie, áno, tie dostávame od ministerstva životného prostredia, ale kapacity nám na odbore neboli zvýšené, čo je veľká škoda, lebo my robíme viacej roboty a stále nás mení a menej. A čo sa týka výsledkov, pozorujete nejaké dlhodobé trendy v oblasti sucha na Slovensku? O, samozrejme, o, toto je v podstate aj zmeny klímy. kedy jednoducho tie Periódy sucha budú čoraz častejšie a čoraz uh, intenzívnejšie. To sme mohli vidieť za posledných 10 rokov, koľkokrát sa sucho vyskytlo a bolo toho už dosť. A niektoré uh, periódy sucha boli v podstate rekordne dlhé. Takže v rámci uh, predpokladaného vývoja uh, je pravdepodobné, že Slovensko zasiahnu suchá častejšie. Na základe výsledkov projektu menia sa nejako politiky štátu, ako sa chce starať o krajinu, alebo vznikajú nejaké opatrenia? V rámci Slovenska bol projekt Drideniu jedným z, jedný z východistových pro, projektov pre akčný plán o, Hodnota je voda, ktorý je akčným plánom Ministerstva životného prostredia pre boj proti suchu. Takže áno, na Slovensku o, sa výsledky tohto projektu predtavili aj do politík a my sme v podstate aj viační nášmu ministerstvu, že sme mohli uh, prijať tak, tak, takýto akčný plán, pretože už aj tí pozorovatelia vidia, že sú súčasťou niečoho väčšieho a takisto uh, máme aspoň nejakú garanciu, že môžeme ďalej v tomto monitoringu, respektíve v tomto výskume. Takže toto bolo veľmi dobré, že práve počas toho, ako trval projekt Drain Deňuck, sa na Slovensku prijal akčný plán. Vtedy, v tom čase, nám to zavideli všetky okolité spolupracujúce krajiny, ktoré práve úšili do tých svojich politikov a verejných predstaviteľov, aby sa aj v tých krajine niečo tako, také prijalo a aby ten manažment Sucha bol na nejakej národnej úrovni schválený. Takže v tomto sme boli veľmi dobré a um, myslím, že fakt tie okolité krajiny, s ktorými sme boli v projekte, nám toto závidelo. My sme boli prezentované ako tá top krajina, ktorá... Už na základe týchto výsledkov niečo aj robí. Pan záverečná otázka. Čo by ste poradili ľuďom alebo organizáciám na Slovensku, ak sa chcú pustiť do takéhoto typu projektu, ktorý zatája občanov? Čo je podľa vás kľúčom k úspechu? No, kľúčom k úspechu je trpezlivosť. A veľmi veľa trpezlivosti. Naozaj treba oslovovať všetkých, možno aj takých, o ktorých si nemyslíte, že by nakoniec Uh, mohli vstúpiť do takýchto projektov, uh, lebo možno tam je tá skrytá, ten skrytý potenciál. Naozaj uh, treba veľa komunikovať a my už sme mali pocit, keď sme riešili ten projekt Dryden, že sme všade v médiách, že píšeme články a dávame statusy na Facebook respektíve články na náš web ale naozaj je to o tom, že treba to komunikovať, treba to propagovať a potom sa dostaví aj ten úspech. Ale fakt treba do toho búšiť. Takže to je aj rada pre tých ostatných. Netreba pri prvom sklamaní o, ostať nečinný, ale naozaj práve vtedy, keď sa nedarí, sa treba naštartovať a ísť ešte viacej do toho. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. <laughs>